Început numărătoarea invers pentru covesii. Care sunt scenariile după cererea de revocare? Procurorul sublinierei Faldna, Laura Codruca-Covesi, va afla, în perioada următoare, dacă va fi revocat dau dacă subliniere îi va duce la cap de mandatul. Subliniere din Teleromâniei a anuncat ce va lua o decizie după subliniere T, el fiind cel care, potrivit legii, are ultimul cuvânt privind revocarea subliniere filor marilor parchete, informează Mediafax. Cu certitudine, la momentul potrivit voi lua o decizie Acum pot să spun ce decizia nu va fi luată înainte de serebetori, ci mai degrab după a Cum va suna decizia, voi explicita într-o declarație public, dar cu siguranță în luarea deciziei ne voi inspira din toate documentele puse la dispoziție sublinierei de o parte, sublinierei de alta, a declarat Claus Johannes, la Bruxelles. La finele lunii martie, în februarie, ministrul Justiției, Tudorel Toader, a propus revocarea procurorului sublinierei al Dna Codru după ce a prezentat un raport privind activitatea managerială de la Dna, care s-a bazat pe 20 de categorii subliniere Fapte. Angelin Popescu Tericianu reacționează după ameninările lui Florian Coldea, din Parlament, încearcă o manipulare. Pentru aceste fapte subliniere Iacte, nere, existente în raportul privind activitatea la subliniere f Dna, de netolerat într-un stat de drept, în temeiul articolului 54, coroborat cu articolul 21 din legea 303 pe 2004, cer de clan subliniere are procedurii de revocare din funcția procurorului subliniere FDNA, a declarat la acel moment Tudorel Toader. Ulterior, Propunerea sa a fost analizat de cetre procurorii Consiliului Superior al Magistraturii, CSM, după ce au ascultat punctul de vedere al ministrului, dar sub pe cel al laurei codruca Kovesi. Membrii secției pentru procurori au respins propunerea ministrului prin emiterea unui aviz negativ, acesta fiind în semnul consultativ. În cazul în care presubliniere din Teleclaus Johannis refuz demiterea procurorului procurorului subliniere Faldna, dacă nu se va face o nouă solicitare de revocare, Laura Codruca în subliniere I continuă activitatea la conducerea instituției anticorupție, până în luna mai a anului viitor, când se va încheia cel de-al doilea mandat al său. Legea 303 pe 2004, privind statutul judectorilor sublinierei procurorilor spune ce articolul 51, revocarea se poate propune pentru o serie de motive, precum, dacă nu mai îndepline subliniere-te una dintre condițiile necesare pentru numirea în funcția de conducere, în cazul exercitrii necorespunstoare a atribu manageri manageriale privind organizarea eficient, comportamentul sublinierei comunicarea, asumarea responsabilicilor sublinierei aptitudinile manageriale, în cazul aplicrii uneia dintre sancțiunile disciplinare, Dacă presublinierea din Televa da curs propunerii ministrului Tudorel Toader, se vor începe demersurile pentru propunerea unui nou procuror subliniere fal al instituției anticorupție? Potrivit legii menționate anterior, procurorul subliniere F al DNA este propus de către ministrul justiției. Propunerea acestuia trebuie să fie analizat de ce trece SEME, pentru a emite un aviz consultativ, care se ajung la subliniere f statului, cel care avizează sau respinge propunerea. Surpriz total! Andrea Cosma, la un pas SSC setorească. Cine a cerut-o în pe fiica lui Mircea Cosma, sleșapdeit, Andrea Cosma, informaia e fals. <fie> Într-un astfel de caz, remâne de văzut care va fi procedura de numire a sublinierei Fului DNA care va fi adoptat de această dată. Având în vedere ce noua lege privind statutul magistratului nu este în vigoare, iar numirile din 2013 la subliniere FIA parchetelor au fost controversate. Potrivit spuselor unui fost membru CSM, Adrian Tonnac subliniereu, investirea în funcția de procuror sublinierele Falna lui Covesi, în primul său mandat, a fost una impus ministrului Justiției de la acea vreme, Mona Pivniceru, care a sublinierei demisionat din funcție. Sunt în mesuri să confirm sub liniere eu ce demisia monei Pivniceru, în martie 2013, a avut loc exact în condițiile în care i se impusese acele numiri la vârful parchetelor. Mutrile veniser în plic, dar acum aflu exact de unde. În plus, aceste numiri fusese acceptate deja, în acelea subliniere condiții negroase, de secția de procurori a CSM-ului subliniere i-presubliniere din de atunci. Cea mai mare greșeală. subliniere Sublinierea al acelor din CSM care ne-am opus atunci acestui trochimund a fost ce nu am acceptat să iei sublinierei în public sublinierei se denunc abuzul pe considerentul ce astfel am vulnerabiliza Consiliul sublinierei sistemul judiciar. Aplicarea brutală a SREI în activitatea CSM de atunci a dus la doi plângeri la Comisia de Control din Parlament, una a unui fost presubliniere din TCSM, alta a mea, îngropată rapid. Era prea devreme, pe semne, a scris pe Facebook Adrian Toniac subliniere 1, în luna martie acestui an. Precizările vin după ce, tot în luna martie a acestui an, liderul PSD a spus și premierul din momentul învestirii lui Covesi, Victor Pontă, a negociat numele viitorului sub liniere La un moment dat Victor a scos o hârtie din buzunar, destul de mototolit, pe care erau scrise trei nume, Vica. Covezii subliniere Incu l- a spus cea subliniere a negociat George Maior cu Besescu, parcă a zis sublinierei de doamna Udrea L-am întrebat dacă a vorbit cu prim, iar el nu a fost de acord, a precizat Dragnea Referitor la acela sublinierei subiect Crin Antonescu, care în 2013 avea funcția de presupunere din al Senatului, a confirmat spusele liderului PSD 2.0 în orice caz, fără a fi avut nimic de cu doamna Covesi, am pornit pe ideea ce e bine să se mai schimbe sub fi de la PG sub La un moment dat, domnul Ponta a zis ce a negociat formula aceasta cu Traian Vesescu nu i-a zis de altcineva, sublinierea i propunerile vor fi cele care au sublinierea fost, numărul. Buca, Covesi Mi-a zis ce guvernul face propunerea subliniere dintele nume subliniere te, iar asta e formula de compromis. Până aici Dragnea spune adevărul subliniere nici Ponta nu îl contrazice. Laura Codruca Covesi a condus timp de subliniere ase ani, două mandate, parchetul general, în prezent, fiind la al doilea mandat în frunte DNA,